Min far han døde jo i 2003, er jo helt pludselig en alder 58 år. Det var jo et kæmpe chok. Og i starten, der tænkte jeg på, hvordan jeg overhovedet skulle kunne leve uden min far. Vi snakkede faktisk sammen i telefonen nogle gange op til 30 gange om dagen. Det var ikke mig, der ringede. For det meste, så var det ham, der ringede til mig. Ivan, det er rigtigt. Det er rigtigt. Men han var bare utrolig utroligt godt og varmt og rart menneske. Fra jeg var helt lille, så har det bare været mig og min far. <laughs> Ved at vi havde kiste kistefabrikken, så har vi altid talte meget åbent om det. Jeg vidste præcis, hvad min far han gerne ville. Han ville ikke brænde, så han ville jordbegraves. Han var sådan lidt bekymret for det der med, at ormene, de skulle spise ham for tidligt, så det skulle være en egetræskist. Det giver jo en en hel masse ro, at man ved, at man gør det, som var hans ønske. Og derfor er det rigtig, rigtig vigtigt for mig, at alle tager stilling til, hvad de gerne vil, og får snakket. Altså det er bare så vigtigt. Vi har lavet en hjemmeside, der hedder Startdialogen. Og vi har lavet nogle dialogkort, man kan bruge. For eksempel, vil du bisættes eller vil du begraves? Eller om du vil have en farvet kiste, en håndmalede kiste. Jeg tror også på, at det er nemmere at tale om, inden nogen bliver syge og dårlige. Du kan bare med så god ro i sjælen få det gjort på en ordentlig måde. Mit mål er, at alle, inden de bliver 50, har taget stilling til deres egen begravelse. Når jeg skal herfra, så skal det være i vores nye, bæredygtige papkiste, fordi jeg formentlig og forhåbentlig får nogle børnbørn en dag, som også skal kunne være her på jorden. Der må jeg bare blive et af omne, fordi at der går jeg altså ikke lige så lang tid som en etritskiste.